Tässä vinkkiä tekstinkäsittelyyn ja näkökulma on lähinnä tämä LibreOffice Writeri, että mitä sitten tekstinkäsittelyn joitakin toimintoja kannattaa hyödyntää, jotka ovat olemassa tässä ohjelmassa. Eli jos on paljon tekstiä ja tarvitaan kansisivu, kuten tässä tapauksessa, niin täällä on olemassa tämmöinen toimintokohdassa muotoilu joka on otsikkosivu, niin sieltä voidaan lisätä tämmöinen sivu, joka tulee siihen kansisivuksi, ja sitten siinä on mahdollista määritellä myöskin, että sivunumerointi, että alkaako se siitä kansisivusta vaan vähän myöhemmin, ja tässä tapauksessa laitan, että se alkaa sivusta kolme, koska siinä tulee kansisivu, sitten tulee vielä Sisällysluetteloa sisällysluettelua no, taitaa tulla kaksi sivua, eli silloin se alkaa nelosesta. Ja sivunumeroita ei kannata lähteä kirjoittamaan joka sivulle sillä tavalla, että kävis kirjoittamassa ne sinne ihan että yksi, kaksi, kolme. Ja sillä tavalla vaan tähän alatunnisteeseen tai ylätunnisteeseen, mutta tässä tapauksessa alatunnisteeseen, niin otan että lisää ja sivunumero. Niin tuo menee automaattisesti nyt joka ikiselle sivulle, paitsi tietysti tuolle kansisivulle, jonka määritteli. Ja tekstinkäsittelyn perusidea on se, että siellä on tämmöistä leipätekstiä ja sitten on näitä otsikoita. ja Otsikoita ei koskaan kannata tehdä sillä tavalla, että tässä rupeaisi määrittelemään sitä, että laittaisi sille lihavointia ja tekstin kokoa, koska silloin sä et voi hyödyntää tätä. Tietoa, että se on otsikko, miten käy tuolla esimerkiksi sisällysluettelon teossa ja sitten on se ongelma, että kun tulee seuraava otsikko, niin taas joutuu tekemään näitä määrittelyä, vaan kannattaakin tehdä näin, että valitsee täältä se, että se on otsikko ykkönen, koska nyt, jos tätä muuttaa kokoa, niin se muuttuu kaikkiin, jossa on tuo otsikkotaso ykkönen. Ja nyt jos mä otan täältä ja teen että tulee tuosta otsikotaso 1, niin se oli heti saman kokoinen kuin tuo äsken, ja jos mä sen takaisin, että se on 18, niin myöskin kaikki on yksi otsikot muuttu tuon näköiseksi, ja tuosta nyt sitten otsikko 2. Ja mikä hyöty siitä on, että tehdään näitä, paitsi tietysti tuo ulkoasun osalta, että otsikko tulee samanlaisena joka paikkaan, niin siitä on myöskin se hyöty, että kun tehdään sisällysluetteloa. Haluan nyt tuolle sivulle sitten tehdä sisällysluettelon eli tuohon kansisivun jälkeen sisällysluettelon, niin täältä valitsen, että lisää ja Sisällysluettelo ja hakemisto. Ja sitten sisällysluettelo hakemisto. Ja siihen tulee tämmöinen näkymä. Mä voin laittaa siihen, että otsikko on sisällysluettelo. Ja sitten tuosta näen, että minkälainen sisällysluettelo sieltä on tulossa. Napsautan OK. Ja nyt mulla on valmiina tämmöinen sisällysluettelo. Ja voin hypätä siitä sitten kulloisenkin kohtaan suoraan noin. Ja jos siellä tapahtuu muutoksia, että jotkut sivut tai sivunumerot vaihtelee, niin sen jälkeen tarvitsee ainoastaan mennä tänne ja valita, että päivitä hakemisto, niin se päivittää nuo sivunumerot automaattisesti. Ja tämä nopeuttaa paljon... Sitä, että saadaan semmoinen tyylikäs sisällysluettelo, jossa sivunumeroonit täsmää sitten sen suhteen, että missä ne tekstit on.